මග හරලා යන්නැතිව නතර වෙනා මොහොතකට තෙන්වත් මේ ආහගන්න මා ඔබට කෙරූ ආදරය හඳ ලෝකයට මම ආසයි පවසන්න Kr др foi tir l oh ma son, to cure l dull ispurいる si..... all try dr first uncrenant icing or d imminence 경 caminho one is not successful I �ח� මම ආසයි ཅམ ཅུས རང འུ གས རང ན දස ඔබ දකින බිඟු සේනා වාසින් එයි වේලා දින සති ගත වීලා යන තුරු මිය දීලා මට ඔබමයි ඕනා නා දුනනලෙස මග හැරලා යන්නැතිව නැතර වේලා මෝතකට දැන්වත් මේ අහගන්න මා මතුකල ඔබට කෙරූ ආදරය හඳ නගලා ලෝකයට මම ආසයි පවසන්න මතුකල ඔබට කෙරූ ආදරය හඳ ලෝකයට මම ආසයි පවසන්න